Голова громадської організації Скеля Андрій Об'єщик показує пластикові уламки від автомобілів, які знайшли у Кутківецькому лісі. За його словами, це сталося 26 січня. Люди нас повідомили, нас це зацікавило, тому що тут ну, явно знахабніла ситуація, повний буст пластику в природозаповідний фонд, наш ліс в Тернопіль, ну, ми цього терпіти не могли. Для нас це було принципово. Я особисто був на місці, перерив цю купу, перефотографував всі коди, весь пластик, є, щоб зрозуміти, який характер. Вивчив питання, хто міг нові запчастини на ті биті автомобілі сюди передати, це три фірми, які постачальниками є, ну і в принципі так вдалося вийти на слід, Власник автосервісу, якому належали ці деталі, Сергій Мартинчук телефоном розповів, що до них звернувся чоловік з пропозицією вивезти металобрухт. От чи не під'їхав? Питаєте чи є металом? Яка ви є металом? Чи ви продали? Я кажу, ну я таким займаюся. кажу максимум. Кажу, в мене що не збиралося трохи там сміття пластику. Якщо ви за свої кошти його утилізуєте, я вам цей металом віддам без коштів. Порахували там, що 2,5 тисячі потрібно платити за вистого сміття. Добре, на питання я оплатив собі ще 2,5 тисячі коштів за. Вивство сміття, тому наша співпраця закінчилася. Представники громадської організації спільно з муніципальною інспекцією знайшли чоловіка. Він зізнався у скоєному, розповів інспектор управління муніципальної інспекції Тернополя Володимир Сосновий. Тернополянин погодився прибрати сміття, своє прізвище та ім'я на камеру він не назвав. Ми поприбирали це все. Перед громадою вибачаюсь, перед громадою вибачаюсь, такого більше не повториться, я готовий понести Певне відповідальність. покарання, відповідальність, за це я оплачую в самих термінах швидких. Інспектор управління муніципальної інспекції Тернополя Володимир Сосновий розповів, за цим фактом оформили адмінпротокол. Згідно наших повноважень, ми зобов'язані оформити адміністративний протокол за порушення правил благоустрою міста Тернополя. Це стаття 152, відповідальність згідно статті 152 Кодексу про адмінправопорушення від 340 до 510 за статтею 152. Також на чоловіка, який викинув сміття, склав протокол інспектор з охорони навколишнього середовища області Микола Глушченко. Складено протокол по статті 82 Кодексу України про адмінправопорушення, винесено постанову номер 5 від сьогоднішнього дня на 700 гривень штрафу. З ліквідацією порушення. Після складання адмінпротоколів чоловік вивіз сміття з Кутківецького лісу. Це контрольно-пропускний пункт Малашівського сміттєзвалища. Нашу знімальну групу на територію не впустили. Це відео відзняв інспектор управління Муніципальної інспекції Тернополя Володимир Сосновий. На ньому видно, як чоловіки вивантажують сміття на території сміттєзвалища. Леся Продоус, Василь Панчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.